Медведенське медичне училище запрошує на навчання випускників 9-х та 11-х класів загальноосвітніх шкіл. У нас ти матимеш змогу опанувати нову, відповідальну і водночас цікаву для себе професію. Під наглядом досвідчених викладачів та практикуючих лікарів станеш професіоналом у своїй справі. Крім того... Ти на все життя запам'ятаєш туристичні походи і вечори відпочинку училища. У тебе буде велика свобода вибору і можливість розвиватись як у фізичному, так і культурному та духовному планах. Безліч науково-практичних конференцій, концертів, акцій, творчих та наукових проєктів чекають тебе у Лебединському медичному училищі. А сучасна матеріальна база нашого навчального закладу буде тільки сприяти твоєму всебічному розвитку і обов'язково допоможе в опануванні вмінь та навичок майбутньої професії.